Це був наш процедурний кабінет, в якому можна було зробити уколи в капельниці, якщо лікар щось призначив. Були кушеточки, було чистенько-гальненько, а тепер, ви бачите, що тепер ходиться. Допоки амбулаторія не відновлена, розповідає медсестра Людмила, їздить робити щеплення та перев'язки вдома у пацієнтів.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 Наших лікарів, будинки. Медичні картки людей зберігають в окремому місті, каже молодша сестра та завгосп Тамара. Ну, раніше ми робили повний день, а тепер отак бігаємо, треба карточки, прибігаємо. Як обстріли були, теж всім карточки видавалися. Видавалися, нікому не відказувалися, кому треба, сумками передавали, бо люди були і за границей, люди були і на западній Україні.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 Також буде проводитися ревізія комунікацій. Завершити роботи планують до червня 2023 року. Спочатку дефектовка, заміна е, участків, е, які вийшли з ладу, а потім вже буде перевірятися ця система на герметичність. Другий, другий поверх поки буде відсечений, тобто е, опалення. Повинно бути там, де, де знаходяться лікарі і хворі. Жителі громади кажуть, задоволені тим, що заклад знову працюватиме. От в мене давлення гіпертоніком безплатно давали. Виписували мені на місяць кожен раз таблетки. Звісно, ми хочемо, щоб була вільниця, щоб у нас була не їхати а десь в город. Цю амбулаторію треба було ділити ще знову година. А не зараз, коли це. І цікаво, коли вона буде, і що вона буде. Ми очікуємо, тому що треба звертатися десь до лікарів. У нас дуже багато в селі пожилих людей, і в можливості немає в них поїхати в місто. Про виконання робіт розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.